Fuckin kardaşım! Isk! Vur! Re re re! Vur! FAKIN KARDANŞINZ FAKIN KARDANŞINZ FAKIN KARDANŞINZ Avropa Ligasının Arsenal-Qarabağ maçının sonlarında meydana əlində dağlıq Qarabağın separatçı rejiminin bayrağı ilə daxil olan erməni ilə bağlı bəzi məlumatlar yayılıb. Sosial şəbəkələrdə bu gəncin Şuşa ermənisi olduğu bildirilib. Həmin şəxsin əynindəki geyimin üzərində erməni terrorçusu Monte Malcomyanın şəkli olub. Britaniyanın Mirov nəşri onun niyyətinin həm də Arsenalın erməni oyuncusu Henrik Mühtaryana tərəf qaçmaq olduğunu yazıb. Erməni gəncin bu təxribatına Qarabağın futbolçuları dərhal sərt reaksiya veriblər. Bu zaman Ağdam klubunun yerli oyuncularından kapitan Reşad Sadıqov və yarı müdafiəçisi Qara Qarayev fəallı göstəriblər. Daha sonra stüardlar ermənini meydandan kənarlaşdıra biliblər. Bu zaman, tribunalara toplaşan Qarabağ azərkəşləri Azərbaycan-Azərbaycan şuarlar səsləndiriblər. Qarabağın kapitanı Rəşad Sadıqov Avropa Liqasının qrup mərhələsinin 6-cı turunda Arsenalla keçirilən oyunda baş verən erməni təxribatına münasibət bildirib. Təcrübəli müdafiəçi öz açıqlamasında meydana qaçağın təxribatçının əlindəki separatçı Dağlıq Qarabağ rejiminin bayrağını almaq istədiyini deyib. Təxribatçını görən kimi dərhal ona tərəf qaçdım ki, əlindəki əskini alım, amma futbolçular məni saxladı. Ona yaxınlaşmağımı imkan vermədilər. Bu, təxribatdır. Onun qarşısını almağa borçlu idik. Londondakı bu görüşü canlı izləyən kanalın üçün əməkdaşı hadisəni lent ala bilib. Görüntüləri olduğu kimi təqdim edirik. Azərbaycan, Azərbaycan! часто клуба Там сразу да, есть такое вырубил Burada ham oxuyaş Azərbaycan deysin oquraşar. Azər bayçan! Azər bayçan! Azər bayçan! Azər bayçan! Azər bayçan! Azər bayçan! Azər Kalk! Ooooooo! O, gəlşə getirdər, həm oxu, Azərbaycan o, acilək! Azərbaycan! Azərbaycan! F**k yu! F**k yu! Azərbaycan!